اسمها عبير عبد الرحمن، إنها لا تملك شيئا من رقة اسمها ورشاقة اسمها، إن عبير ليست جميلة بأي مقياس، ولا تجيد القتال أو قيادة السيارات، وليست عالمة أو أديبة ممثلة، ولا تملك مؤهلا دراسيا محترما، إن عبير هي إنسانة عادية إلى درجة غير مسبوقة، إلى درجة تجعلها فريدة من نوعها وتجعلها جديرة بأن تكون بطلة السلسلة لقد قابلت عبير شريف خبير الكمبيوتر الثري الوسيم هو الأهم العبقري وكان شريف وقتها يبحث عن فتاة عادية جدا ولا تملك أي ذكاء هذه الفتاة ستخضع لاختبار جهاز صانع الأحلام الذي ابتكره وهو جهاز قادر على استرجاع ثقافة المرء وإعادة برمجتها في صورة مغامرات متكاملة. ولأن عبير تقرأ كثيرا جدا، ولأن عقلها مزدحم بأبطال القصص ومواقف القصص، صار عقلها خامة صالحة لخلق مئات القصص المثيرة. عبير سترى القصص التي عاشقتها ولكن مع تحوير بسيط، إنها ستكون جزءا متفاعلا في كل قصة ستطير مع سوبرمان وتتسلق الأشجار مع طرزان وتغوص في أعماق المحيط مع كابتن نيمو وتزوج شريف عبير ربما لأنه أحبها حقا وربما لأنه كان بحاجة إلى إبقاء فأر تجاربه معه للأبد ونعرف أن عبير حامل وتواصل عبير حالاتها الشائقة إلى فانتازيا ترى الكثير وتعرف الكثير وفي كل مرة ينتظرها المرشد ليقودها إلى حكاية جديدة إن عبير تنتمي إلى فانتازيا أرض الخيال التي صنعها الكمبيوتر لها من خبراتها ومعلوماتها الخاصة وأعاد تقديمها لها من جديد فانتازيا هي المهرب من براثن الواقع وكل الوجوه التي لا تتغير فانتازيا هي الحلم الذي صاغته عبقرية الأدباء على مر السنين ولم يكن من حقنا أن نكون جزءاً منه لكن هذا في مقدورنا الآن لسوف نرحل جميعاً مع عبير إلى فانتازيا نضع حاجياتنا وهمومنا في القطار الذهب إلى هناك هو ذا جرس المحطة يدق وهدير المحركات يدوي اذا فلنسرع وضعت عبير طفلتها شذا ذات مساء حار من شهر يوليو، لماذا اختارت لها اسم شذا؟ ربما لأنها استعملت هذا الاسم من قبل في مغامرتها بين عالمين، وظل الاسم عالقاً في ذهنها منذ ذلك الحين، لقد كان شريف زوجها يتمنى لو رزق بطفل أن يسميه عادل، لكن رنين اسم عادل شريف بدا لها ملفقاً مفتعلاً. إلى حد ما كأحد أسماء القصص وسرها أن رزقت بأنثى لأن هذا أعفاها من المجادلة وبدالها لها اسم شذا شريف اسماً موسيقياً لا بأس به يناسب شاعرة لامعة أو صحفية متحمسة ناشطة حقاً لم تكن تجربة الولادة قاسية كما عرفتها في عالم الخيال والغريب أنها انتهت قبل أن تحسبها قد بدأت تذكر الحر والعرق، وتذكر الكشافات الحارقة المسلطة عليها في غرفة لها رائحة مطهرات رائحة المرض كما تخيلت دائماً، وتذكر وجه الممرضة الأسمر، وهي تردد لها مراراً عبارات التشجيع وصوت الكائن الصغير الذي يعوي كالشياطين، محتجاً على مغادرته للظلام الناعس الدافئ الذي كان يسبح فيه 280 يوماً، تذكر الابتسامات وعبارات التهاني وتذكر الألم المند الذي جاء سريعا وخبى سريعا وأخيرا يضعون الكائن الصغير الأحمر كالطماطم جوارها في الفراش ويقولون إنها طفلة جميلة كيف عرفوا هذا؟ كل الأطفال حديثي الولادة لهم وجوه السلاحف وينامون ثلاثين ساعة في اليوم شريف يجلس جوارها مؤديا واجبه كما ينبغي وترتجف زاويه فمه وتدمع عيناه ويلثم اناملها ثم يربت على الرضيعه بحذر لانه من الاباء الذين يهابون الاطفال ويخشون ان يتفكك الراس ليسقط على الارض لو حاولوا حمل رضيعهم ويحتشد اهلها واهله في مكان واحد ويا له من مشهد يحاول اهله ان يكونوا على طبيعتهم بينما يحاول اهلها أن يكونوا أكثر رقيا، لكنهم بالتأكيد سيقترفون بعض الأشياء البلدي كما ستصفها حماتها نسل شاه هانم لصديقاتها فيما بعد. لكنها كالعادة ستبدو مجاملة جدا، رقيقة جدا من أجل الشريف طبعا، لأنها الآن فقط تعرف أنه يحب زوجته حقا. إذاعة القرآن الكريم من ويجلس شريف جوارها على طرف الفراش يتأملها وهي تستبدل الكفولة المتسخة لرضيعتها ويبتسم إن دفء الأسرة قد تلاعب برأسه المنهك وللمرة الأولى يشعر بقصة من السعادة والرضا. سرني إنك تعودتي على الأمومة. بص الست بتتنفس الأمومة من غير إرادة ما قدامهاش خيار. دكتور سبوك لاحظ ده كتير آه إن الأولاد بيحبوا يلعبوا بالمسدسات والعربيات من البداية والبنات بتحب العرايس كأنهم يعني بيتدربوا لا شعوري على الأمومة وده غريب فعلاً المفترض إن الهرمونات الجنسية مش بتشتغل في فترة الطفولة والمفروض إن الأولاد والبنات متماثلين هرمونياً وبرغم ده محدش عارف إيه اللي بيخلي البنات تتصرف زي السيدات والأولاد يتصرفوا زي الرجال مش فاهمة كل اللي انت بتقوله ده لكن انا عارفة حاجة واحدة بس هي اني خدمت الطفلة دي وحياتي بصراحة ما تسواش دفر منها مم. بتحبيها اكتر من فانتازيا؟ طبعا لكن ايه اللي خلى في اختيار ما بين الاثنين مين قال اني لازم احتفظ بشذا او بفانتازيا فانتازيا تبعدك عنها؟ ساعة واحدة من الحلم كل اسبوعين مش كتير إنت عارف فانتازيا إيه بالنسبة لي؟ كأنها زيارة لبيت مكان انتمائي، وإنت طبعا مش هتحرمني من زيارة أهلي أبدا. ماش دي جي اختراع بنفع تسويقي. لكنه نافع ليا، بيخليني آدمية وحية لحد الأسبوع اللي بعده على الأقل. يا خبيثة، عملتيها تالي في الكفول الجديدة؟ فانتازيا إدتني فرصة عمرها ما تكون لإنسان تاني في التاريخ كله تقريبا. وانت لسه بتحاول تمنعني من الفرصة دي؟ دي طريق ممهد للإصابة بالخبال لكني ما تصفتش بيه لسه يعني ولا حطيت كسرول على راسي ولا حطيت سمنه على شعري ده أظن يعني طمنك وهكذا تجدوننا في الغرفة الشهيرة أمام المشهد ذاته عبير والأقطاب على رأسها تغمض عينيها وتأخذ شهيقا عميقا بينما الشريف يضغط على زر الإدخالي على شاشة الحاسب الآلي لقد نمت الطفلة واستقرت أمور الدار واختفت الصحون المتسخة من حوض المطبخ وقمصان شريف المكوية قد تراصت في خزانة الثياب فما المانع من لا مانع فلتبدأ الرحلة الجديدة من هنا تقدر تبدأي سلام؟ لحظه استنى انت مدتنيش اي تفاصيل نظر الى النهر الممتد امامها والذي تتلوى ضفافه كالافعى والذي يلتمع في ضوء شمس الظهيره الحار بينما قارب بخاري عملاق له رفاصان جانبيان كبيران يتحرك ببطء في الافق الموضوع السهل ده نهر المسيسيبي ودي قريه هانيبال وما ظنش انك ما تعرفيش انها موطن الأديب الأمريكي العظيم مارك توين ها؟ ما يش بالجهل ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله أقسم بالله أنا بسمع المعلومة دي الأول مرة في حياتي وفاكرني حتى فاكرة القرية اللي تولد فيها كل أديب عالمي؟ القرية دي تختلف الراجل كتب عنها وعن المسيسيبي كتير جدا وبالتأكيد انت قريت حاجة عنها ولكنك نسيتي وهو ده عقلك الباطن بيتولى القياده كعاده سلام دلوقتي لحظه طب ايه الخطر المتوقع هنا مش عارف دي قريه هاديه وساكنه زي الخيار ده انت جبتلي الاخطار حتى في عالم ديزني وسط البط لو مفيش خطر يبقى مفيش مغامره احنا مش بنقوم بالسياحه هنا لازم مشاكل ومن هنا بتتولد التجربة المثيرة. وفي هذه المرة لم يودعها كي لا تستبقيه أكثر. ببساطة تلشى من أمامها. الآن بوسعها أن تلقي نظرة أوسع على النهر فائق الجمال الذي اشتهر بغرابة مجراه. لقد خلد الأديب الأمريكي مارك توين هذا النهر في كتاباته وخاصة في كتابه الشهير الحياة على الميسيسيبي. ووصف لنا كيف يتلوى النهر بجنون كافعى حتى انك في بعض المواضع يمكن ان تغادر قاربك وتمشي على الارض تاركا القارب النهر ولسوف يمر القارب امامك خمس او ست مرات ويمكنك ان تثب لتركبه بعد كيلومترين لحظه مسيسيبي في ذاتها تعني النهر الكبير بلغه هنود الشمال وهو نهر يناسب هذا النعت حقا طوله 3779 كيلومتراً وينبع في مينيسوتا من بحيرة إيتاسكا ويستقبل أنهار ميسوري والريد وأوهايو أوركنساس ويمر بولاية إلينوي، حيث توجد مدينة القاهرة وهي قاهرة أخرى غير قاهرتنا النيلية طبعاً لماذا أحكي هذه التفاصيل؟ لابد أنني جننت إذن إن عبير لا تعرفها وما لا تعرفه عبير لا يهمنا في شيء؛ لأن هذه فانتازيا حيث كل شيء من صنع عبير، ومن بنات أفكارها، وحدائق مخيلتها. وكان راقدًا هناك على ضفة النهر، واضعًا ساقًا على ساق، مضطجعًا على ظهره، تمسك أصابع قدمه الحافية بغصن شجرة ربط خيطًا إلى طرفه على سبيل السنارة. وتدلى باقي الخيط في الماء بحثا عن سمكة لا وجود لها، بالطبع ما كان ليمسك السناره بيديه لأنه لا يريد إفساد استرخائه، والاسترخاء يحتاج إلى يدين تحت رأسه على سبيل الوسادة كما تعلمون، جواره كان صبي أكبر سنا يلتهم إجاصة مسروقة ويضع على رأسه قبعة من القش، يقول ذو القبعة لصاحبه: ليه ما نهربش يا توم ونشتغل في القرصنة؟ تحياتهم كلها مغامرة هدومي ما تصلحش للقرصان وبعدين عنا لتنين سلام للأسف وعلى الفور تذكر تعبير هذا المشهد الخالد توم ساير الصبي المشاكس وصاحبه هاكل بارثان هذان من شخصية الأدب الخالدة وربما أهم شخصيتين في الأدب الأمريكي بأسره وكما أن الأدب الروسي كله خرج من عباءة جوجل فإن الأدب الأمريكي خرج من عباءة مارك توين هذا هو ما قاله أدباء أمريكيون لهم ثقلهم لاحظت عبير وهي تقف عن كثب من الغلامين أنها صارت أقصر قامة وأنها ترتدي قبعة مزركشة الحواف بالدانتيل وأن ثيابها صارت ملائمة للعصر الذي هو أواخر القرن التاسع عشر وإن كانت أقرب إلى المريولة وكانت قدماها دقيقتين محشورتين في حذاء أنيق، هذه هي الحقيقة، إنها أصغر سنا، لابد أن عمرها الآن عشرة أعوام أو أكثر قليلا. يا ترى مين؟ واسم إيه؟ سؤالان بريئان، لكنهما عسير الإجابة، ومن السخف توجيههما على كل حال، إن المرشد الأحمق ينسى كثيرا في الآونة الأخيرة، لكن توم شكرا له أنقذ الموقف إذ وثب على قدميه صائحا بيكي تشر هنا؟ يا دي المفاجأة توم سوير يا فاسد يا تالف أنا هقول للمدرس على إنك كنت بتصطاد السمك هنا مع هاكالبريفان بدأ الرعب على وجه توم والخجل على وجه هاك بالحقيقة هي أن قرية هنبل كلها كانت تعتبر هاكالبريفان إثما يمشي على قدمين ولو أمكن إعدامه لكان هذا أنسب إن أباه هو سكير القرية ولا يهتم بإرساله إلى المدرسة أو الكنيسة ولا يعرف أبدا لأين يذهب ابنه ولا يسأله عن وجهته والصبي الوحيد في هانيبال الذي يملك الحق في عدم انتعال حذاء هو هاكالبرفان باختصار كان الصبي يملك كل ما يدعو الصبية الآخرين لحسده والإعجاب به وكل ما يدعو الآباء لكراهيته والرغبة في خنقه، ولهذا كانت تهمة اللعب مع هاكر جريمة شنعاء، جريمة تستحق الإعدام دون محاكمة. بيكي لا أرجوكي عندي فار ميت مربوط في خيط وحديهولك. <تصفيق> لا هقوله. طب هفك ربط إيدي وأوريكي صبعي المتعور. ده مشهد مش معقول يفوتك. <تصفيق> شفت أحسن من كده ودلوقتي السلام السلام وفي كبرياء ابتعدت علمت أن توم يهيم بها حبا ولن يخنقها كي تصمت بالتأكيد إن بيكي هي نقطة الضعف الوحيدة في حياة توم المحبوبة القاسية المتعالية التي لا تمنحه لحظة رضا نفسي واحدة والأمر الذي كانت تعرفه جيدا بدورها هو أنها لن تخبر أحداً لماذا؟ لأنها تميل بدورها إلى توم هل يحتاج هذا إلى ذكاء؟ حب الأطفال يا له من شيء قاس. يا له من شيء عذب يا له من ألم حارق لذيذ قليلنا كتبوا عنه برقة وشفافية مارك توان وهو يتحدث عن حب توم لبيكي وكان ذلك الرجل أشيب الشعر كث الشارب ذو النظرات الحادة ينتظرها في طريق العودة لدارها يرتدي بذلة بيضاء ويدس يديه في جيبه ويدخن السيجار وعلى شفتيه تتلاعب ابتسامة مشاكسة نوعاً أهلا يا بنت معذرة لكن ماما قالت لي ما كلمش الأغراب وأعتقد إنك غريب يا سيد فاسمح لي أنا مش غريب يا بنت دي قريتي وده عالمي تقدري تقولي إن أنا توم سوير نفسه، باختصار، أنت ضيفة عندي، ومن أبسط قواعد اللياقة تردي عليا. آه، أنت، أنت، مارك توين، أنا هو شخصياً. آه، شكلك أوحش بكتير مما تصورت. لأن الأحداث تركت ندوبها على وشي. كنت زمان وسيم حتى الستات كانوا ما يعرفونيش ويفكروني نهار مشمس بعدين موت اختي وابني وبنتي وزوجتي شاب شعري في دقايق وانا شايف القارب اللي اخويا فيه بيتحرق بعد ده كله اظن ان جمال الشكل طرف مستهلوش وبرغم كل ده ما بطلتش سخريه ده عشان خاطر كل ده ما بطلتش سخريه <تصفيق> انني اضحك كي لا انتحر كما يقول فولتار وبقى ممل اننا نعرف في كل مره ان اعظم الساخرين كان شايل حزن الكون جوه قلبه لما تزيد الدموع تتجمد الشفايف في ابتسامه مريره. انت ليك اسم طويل معقد على آه، ما افتكر؟ اسمي الاصلي هو سامويل لانغهورن كليمنز، لكن مارك توين اسم اخترته لكتاباتي الساخره. هو مصطلح من مصطلحات الابحار في المسيسيبي معناه علم على اثنين. ما تعرفيش اني أنا قضيت صبايا مرشد على ظهر قارب بخاري في المسيسيبي وعشقت النهر ده وحبيته زي ما حبيت كف إيدي كان تعلم تضاريسه شديدة التعقيد كان صعب جدا في البداية كانت قد وصلت إلى منزل عتيق لكنه فاخر أدركت دون جهد أنه منزلها ده هو بيت الآضي تاتشر والدك هو راجل مهم لكنه بالنسبة لتوم سوير أعظم راجل في الكون مش جابك؟ ده إنجاز مذهل قائم بذاته طيب وليه ظهرت ليا دلوقتي؟ <تصفيق> حبيت أخرجك من الحيرة اللي انت فيها وانك تبعدي عن الأسباني عن جان جو هو بيحب يخرج أحشاء أعداؤه بمطوى مصديه. بدا لها الامر مخيفا، فهناك اسباني يخرج احشاء ضحاياه بمطوات، وهذا الأسوأ صديقه. لا تذكر انه كان في القصه شيء كهذا. <تصفيق> لا، كان فيها حاجه زي كده، لكنك نسيتي. مشكله قصصي الدايمه هي افتقارها للدافع السردي ووحده الموضوع. لحد ما بقت بالنسبه لبعض النقاد مجموعه من المشاهد اتجمعت في كتاب واحد ده رايهم وانا مش هلومهم كتبي سلسله من الملاحظات الساخره اللي بتسموا لمرتبه الشعر لكنها خالده وهتفضل كده متحديه اي اطار ادب لم تفهم اكثر كلماته فهي بلهاء كنعامه ثم انها الان اقرب الى سن الطفوله لهذا حيته تحية المساء وهرعت إلى دارها إن الأحداث ستفصح عن نفسها وما سيكون سيكون من هو جو في الحقيقة لابد أن نعود للوراء بضع ساعات كي نعرف القصة كلها إلى أين ذهب توم وهاك عند منتصف الليل؟ طبعاً ذهب إلى المقابر لماذا ذهب ما دامت هذه ليست قصة رعب؟ يا له من سؤال طبعاً ذهب للتخلص من الصمت هل يوجد لدى توم صمت؟ طبعاً فهو يلعب بالضفادع كثيراً ولماذا حمل قطة ميتة معهما؟ يا له من سؤال كيف يمكنك التخلص من الصمت؟ ما لم تكن معك قطة ميتة؟ حسب القواعد الطبية لقرية هانيبال توجد عدة طرق للتخلص من الصمت في اليدين. الأولى: الماء الباقي بعد المطر، يمكنك أن تغمس يدك في جذع شجرة قد تجمع فيه ماء المطر، تلصق ظهرك بجذع الشجرة وتدس يدك فيه، ثم تمشي إحدى عشر خطوة مغلق العينين، ولا تكلم أحدًا حتى تعود إلى دارك. الثانية: طريقة حبة الفول هنا يمكنك تقسيم حبة الفول إلى فلقتين ثم تلطخ الفلقة الأولى بالدم المتخلف من الصنطة عند منتصف الليل ادفن الفلقة في مكان يتقاطع فيه طريقان واحرق الفلقة الأخرى الفكرة هنا هي أن إحدى الفلقتين تحاول اللحاق بالأخرى وبالتالي تزول الصنطة لا أدري كيف في الواقع الثالثة طريقة القطة الميتة تذهب للمقابر ومعك قطة ميتة بشرط أن يكون مجرم قد دفن في اليوم السابق انتظر حتى منتصف الليل حين يجيء الزبانية ليأخذوا جثة المجرم عندها تقذف القطة في إثرهم وصح يا شياطين اتبعوا الجثة يا قطة اتبع الشياطين يا سنتة اتبع القطة ويقال إن هذا علاج ناجح جدا وكما قلنا أنفا كان توم يملك الكثير من الصمت في يده ولديه هدية ثمينة هي قطة ميتة متصلبة وهناك شرير دفن اليوم بعد شنقه هو هاوس ويليامز كان الإغراء قويا وبرغم أن الغلامين كان يرتجفان رعبا من زيارة المقابر عند منتصف الليل لكن أحدهما لم يجرؤ على الاعتراف بهذا، إن أشجع الشجعان في التاريخ هم ببساطة أناس خافوا أن يبدوا جبناء. كان الظلام دامسا، وكان حفيف الأشجار مع الريح شبيها بهمس الموتى، لكن الغلامين تماسكا وشق طريقهما ليتواريا خلف شجرة عملاقة. مش حابب اللي بنعمله ده. لو ان هوس ويليامز رفع راسه دلوقتي من التراب وقال حاجه لينا اه يا توم ما تقولش كده ارجوك وما تناديش اسمه حاف كده قبليه السيدان اللي يتجنن ويقوم علينا وعند منتصف الليل بدقه برزت لهما ثلاثه اطياف تتقدموا في اصرار نحو قبر هوس كان احد الاطياف يحمل مصباحا يستهدي به توم دول قوم قوم يا توم امسك نفسك يا غبي حتنرفزه. ثم دقق النظر أكثر فأدرك أن القادمين بشر بشر عاديون مثلي ومثلك وبالتحديد هم إنجين جو الأسباني الشرس الذي وفد إلى القرية منذ عام وروبنسون طبيب القرية وماف بورتر العجوز وهو رجل طيب لا يقل نفعا ولا يزيد ضررا على كرسي المطبخ صاد الصمت إلا من الأنفاس الثقيلة للصبيين ثم إن توم فهم ما يحدث إن انجين جو يقوم بنبش قبر الشرير الذي دفن هنا اليوم والغرض معروف كل الأطباء يحتاجون إلى جثث لسبب غير مفهوم هنا حدثت مشادة بين الطبيب والأسباني الشرس مشادة حول الأجر لو لم يدفع الطبيب المزيد من الدولارات فإن الجثة ستبقى حيث هي وسرعان ما تتطور المشادة إلى معركة حقيقية بالأيدي يحاول ماف بورتر في أثنائها التدخل لكن الطبيب يوجه له لكمة بارعة تفقده الوعي وتسقط مدية بورتر من جيبه إلى الأرض وفي اللحظة التالية يدرك الطبيب مدى حماقته قللونهم من يجرؤون على استفزاز إنجنجو ثم لا ينالون طعنة بمديته الصدئة في قلوبهم ولم يكن الطبيب ممن يشذون عن القواعد اخترقت المدية صدر الطبيب فقال شيئا ما لا معنى له ثم سقط إلى الغبار ولفظ أنفاسه وقف أنجينجو يرمق نتيجة عمله ويفكر ثم قر قراره ففتح كفّ ماف بورتر ودست المدية بها ثم ساعد البائسة على الافاق، فتح بورتر عينيه ليجدا مشهدا مخيفا حقا. أيوه، أنت قتلت الدكتور من غير ما تحس. أنا، أنا عمري ما أعمل كده. الدكتور راجل طيب وأنا أطيب منه. انجان يا صاحبي، قول لي إن ده مش صحيح. لأ، صحيح وحصل. أنت مش هتقول لحد ها؟ أنت ملاك وهتخبي سري. أنا مش هافش سرك، ودلوقتي لازم تهرب. طبعاً فر بارتر على الفور وكعادة الحمقى ترك مديته جوار الجثة واختفى وبعد دقائق ساد الصمت الرهيب لم يعد من شهود على هذه المأساة إلا ضوء القمر الأزرق البارد الإرستقراطي هذه كانت البداية لكنها لم تكن النهاية قط لنا الآن ان نتصور الصبيين يهربان مذعورين عبر الحقول المظلمه نحو قريه هانيبال الهادئه الامنه كاد قلبهما يحلقان بلا اجنحه وبدا لهما كم ان اقدامهما عديمه النفع بطيئه جدا واخيرا حين استطاع التوقف كانا يلهثان كمصاصي دماء ويجرعان الهواء كغواص نفدا الاكسجين منه لا. لازم نسكت زي الجماد إن جانجو رتب الموضوع عشان يتهم ما في بورتر ولو عرف إننا هناك شاهدين حتكون نهايتنا ومحدش هينقذنا لازم نقسم إننا مش هنتكلم لازم نكتب عهد بالدم إننا هنفضل ساكتين. وكذا ثقب توم إصبعه بدبوس لم يستعمل النحاس حتى لا يتسمم كما قال وكتب تعهدا على لوح من خشب يقسم فيه أن يمسك لسانه عن الثرثرة، لم يكن هاك يعرف كيف يكتب أول حرف من اسمه، لكن توم علمه سريعاً كتابة الاتش والفي، وطبقاً لهذا القسم يسقط ميتاً أول من يتكلم منهما، في هذه اللحظة ارتجفا ذعراً، فإن معنى هذا في هانيبال لا يتغير، الموت القريب لمن يسمع نباح الكلب. بيقولوا إن في كلب غريب نبح عند بيت جوني ميلر من أسبوعين الكلام ده، تعرف إيه اللي حصل بعدها؟ لا تصور إن محدش مات هناك، ده يدل على حال إن جوني ميلر هتموت أكيد ومفيش مفر، ده اللي بيقوله الذنوب وهم بيفهموا في الحاجات دي هاك. ويلاحظ القارئ دائما أن توم يلعب دور أستاذ الجامعة. المثقف بالنسبة فان بينما يلعب الأخير دور كل شيء آخر بالنسبة لتوم إن هاك يمثل لتوم كل أحلام الحرية والشيطنة والهروب من المدرسة والخفاء بينما يمثل توم لهاك المثقف الغامضة العليمة بكل شيء والخلاصة هي أن علاقتهما تنفصِم أبداً ولن تتكرر لنا الآن أن نتصور ما أصاب القرية الهادئة حين وجدت جثة روبينسون الطبيب في المقابر وهو حادث لا يقع إلا كل 476 سنة في العادة وصار حديث الساعة وكل ساعة وسلوى النساء ولعب الأطفال وهمس الكهول إذ يحتشدون في الحانة حتى إن ناظر المدرسة اضطر لاعتبار يوم اكتشاف الجثة إجازة رسمية طبعاً كانت مدية ماف بورتر جوار جثة وكان هذا كافياً كي يصدر الحكم العام عليه بالإدانة وأخيراً جاء دور بورتر ليجيء به رجال العمدة باكياً مولولاً ككلب يقتضونه إلى الرمي بالرصاص ما أتلتوش يا جماعة أقسم بشرفي إني ما أتلتوش وهل اتهمك أحد إنك قتلته اسألوا إن جان جو، اسألوا إن جان جو اسالوا ان جو علي اللي حصل وفي ثقة وهدوء يثيران الإعجاب حقا راح جو يحكي قصته الزائفة وهي كذلك فعلا بالنسبة لصديقين فحسب لشد ما أثر ذهول الصبيين أن يحكي إمرؤ قصة كاذبة بهذه الثقة وتوقع أن تهبط صاعقة من السماء لتقتل الأسبانية لكن هذا لم يحدث. ما هبط بالفعل على الصبيين كان شعورا قاتلا بتأنيب الضمير. إن تزوير الشهادة إثم لكن كتمانها لا يقل إثما. وفي الليل قضى توم ليلة بغية حقا وراح يتقلب ويعوي ويعرق. وتقول العمة بولي مربية توم فضل وهو نايم يردد كلمة دم دم هكذا وجد توم نفسه في مأزق فلم يكن يعرف أنه يتكلم في أثناء النوم وكان يحسب هذا مقصوراً على الفتيات في الصباح التالي زعم أن أسنانه تؤلمه وربط فكيه بشدة برباط محكم واعتاد أن ينام بعد أن يتأكدوا من أنه عاجز عن التثاؤب لكن سن الصغير المشاكس الذي ينام معه اعتاد أن يفك الرباط قليلاً ليسمع ما يقول توم من كلام مخلوط وحتى هذه اللحظة لا يعلم أحد حقيقة ما سمعه سدني ليلا كان توم يزداد تعاسة ومقطن للحياة حتى دنا يوم المحاكمة في ليلة المحاكمة ذهب توم مع هاك إلى السجن وقد حمل بعض التبغ وأعواد الثقاب لماف بورتر البائس كان بورتر كما قلنا لطيفا ككرسي الحمام وديعا كفرشاة الأسنان، وقد شكرهما كثيرا ومع كل عبارة شكر كان خنجر ينغرس في ضمير الغلامين. إنت راجل طيب ودتني نص سمكة مرة قبل كده، كنتم محترمين معايا وكنتم أصدقاء بورتر التعس اللي بيساعد الأولاد على الصيد ويصلح لهم الألعابهم. والنهارده كله تجاهلني معاد انتم دخلوا ايديكوا الصغيره المسها واديها عرفاني وقربوا وشكم اكتر أهو اعرف اخر صديق ليا على وجه الارض الخلاصه هي ان كلماته كانت منتقاه بعنايه لتجعل الصبيين في التعس حال وشعر كل منهما بانه جدير بأن يدخل التاريخ مع كل الجبناء والرعديدي والخونه حتما سيكون لهما موضوع متميز هناك في الصباح تحتشد القريه كلها عند المحكمه جاءوا ببورتور مكبلا بالاغلال فراح كل المحظوظين الذين استطاعوا دخول المحكمه يرمقونه في فضول ومن بينهم انجنجو طبعا ثم جاء القاضي استدعوا الشهود انا شفت جو بيستحمى عند النهر نهار الجريمه هل المحامي بورتر هيستجوب الشاهد لا يا سيدي انا شفت سكينه جو جنب الجثه هل المحامي عايز يستجوب الشاهد لا يا سيدي انا شفت بورتر خارج ليله الجريمه ومعاه سكينه هل المحامي عايز يستغرب الشاهد؟ لا يا سيدي. النهارده يا سيدي مش هندافع عن بورتر باعتباره كان سكران لما ارتكب الجريمه. احنا هندافع عنه باعتباره ما ارتكبهاش اصلا. وانني ارجو من سعادتك استدعاء توماس سوير هدوء كنت فين يا توماس؟ في منتصف ليلة 17 يونيو؟ في المقبرة ومين كان معاك؟ ها بريفين ه... بريفن وكان معاك إيه هناك؟ قطة قطة وانطلق لسان الصبي فراح يحكي القصة كلها كيف أغشي على بورتر؟ ثم انتهز جول فرصة ليولج مدية بورتر في صدر الطبيب كانت الدقيقة التالية مثيرة جداً لأن إنجن وثبال ليهشم زجاج النافذه ويختفي رقداً مبتعداً عن المكان وهكذا وصلت القصة إلى ذروتها لقد نال توم سوير كثيراً من الشهرة والمجد لكنه نال كذلك قدرا لا بأس به من الرعب فالأسبان حار الدماء مولعون بالانتقام إن جو أزباني وحر طليق وهذا يعني ولقد أمن كثيرون ومنهم مارك توين المؤلف نفسه كما رأينا أن توم قد صار بطة ميتة صار تاريخا كما تقول التعبيرات الأمريكية التي تحمل جميعها المعنى ذاته كانت هذه هي الظروف التي لا بد من ايضاحها قبل ان نسترسل في قصتنا هذه كانت بيكي تاتشر عبير على علم بكل هذه الاحداث وكان ابوها هو القاضي الذي حكم بورتر لهذا بدا لها توم شخصا اسطوريا لا يمكن ان تصدق وجوده ما لم تره انه بطل جسور لا يهاب المقابر ليلا وينقذ الأبرياء من حبل المشنقة الملتف حول أعناقهم لكن أبها قللها على مائدة العشاء توم يعتبر بطة ميتة مم. إن جنجو مختفي وجه واحد من مدينة بارع في الأمور دي من اللي بيمسكوا عدسة مكبرة وبيدوروا على دليل لكنه فشل أنه يلاقيه توم بقى بطة ميتة مم. وكانت هي تسمع هذا التعبير أكثر من اللازم هذه الأيام ازداد قلقها على توم لكنها في الآن ذاته ازدادت تعلقاً به في الوقت ذاته كان توم يلعب لعبة مختلفة معها في المدرسة بدأ يتجاهلها وينصب شباكه حول طفلة أخرى تدعى آمي لورنس ومن أجل آمي هذه كان يتمرغ في الوحل ويغرس الدبابيس في ظهور التلاميذ الجالسين أمامه ويأتي بحركات مضحكة بعضلات وجهه كان يستعمل كل سحره الرجولي ليبهر أمي أثار هذا حنق بيكي وصممت أن تنتقم كانت بيكي الآن تشعر بكل مشاعر الأنثى البالغة التي تخلى عنها حبيبها بمجرد أن نجح في الحياة وهو نفس شعور المرأة البسيطة الفقيرة التي تتزوج من طالب وتعينه على التفوق والنجاح فإذا ما صار عضواً فعالاً في المجتمع بدأ يفتش عن زوجة أخرى تليق به وتناسب مكانته الاجتماعية الجديدة صممت بيكي على الانتقام وكانت تلك المدرسة من المدارس التي يترك فيها التلاميذ كتبهم عند الانصراف إلى منازلهم لذا توجهت في ساعة مبكرة إلى الصف حيث لم يكن من شهود عليها سوى ضميرها وفتحت كتاب توم وأفرغت عليه زجاجة مداد كاملة إن ضمير المرأة التي جرحت كبرياؤها ينام غالبا الآن تم عقاب توم حان الوقت للاستمتاع ما دامت وحدها كان المدرس مستر جوبينز من الذين تمنوا أن يكونوا أطباء، لكنهم فشلوا، لهذا كان يحتفظ بعدة كتب طبية في صوانه، ولم يكن أحد يطلع عليها أبدا، وكان يحرص على ألا يراه أحد وهو يطالعها باعتبار هذا سره الصغير. اليوم جاءتها الفرصة على طبق من فضة، تسللت إلى صوان الرجل ومدت يدها مرتجفة إلى أحد هذه الكتب وفتحت كان مطبوعا بألوان بهجة على ورق مصقول واستطعت أن ترى رسوما تشريحية جميلة حقا لجسم الإنسان هنا شعرت بمن يدنو منها فأشفلت وكانت الكارثة لأن صفحة الكتاب التي كانت تمسك بها تمزقت كان القادم هو توم سوير ذاته أعادت الكتابة إلى الصوان وانفجرت باكية <تصفيق> ده انت نادل يا توب سوير؟ ازاي تسمح لنفسك تتسحب وتبصلي انا بعمل ايه؟ وازاي حعرف انك هنا وبتعملي ده <تصفيق> أنا بكرهك بكرهك زي الجحيم عارفة إنك هتفتن عليا وتقول لي المدرس <تصفيق> يا ربي أخذ على رهيبة <تصفيق> أنا اللي عمري ما اتضربت قبل كده في المدرسة <تصفيق> بص <تصفيق> أعمل اللي أنت عايزه وأعرف إني بكرهك جدا بكرهك بكرهك وفارقت المكان غاضبة شعر توم أولا بالذنب فقد نجحت الفتاة بمعجزة ما في جعله يبدو بمظهر الآثمي الوحيد في الموضوع بينما لا ذنب لها بعد قليل شعر بحيرة يرى حماقة الفتيات ما الذي يخجلها من أن تضرب في المدرسة أي مجد في أن يتلقى الإنسان علقة من المدرس أبدا عسير أن يفهم هذا لكنها ستتكلم بالتأكيد ستتكلم الفتيات لا استطعنا إخفاء السر وستكون هي الواشية لا توم وتمنى لو كان هو المسؤول عن الموقف فهو اعتاد هذه الأمور ويعرف كيف يعالجها وكانت اللحظات التالية رهيبة حقا لقد كان المعلم متعكر المزاج كعادته وبدأ التفتيش على الكتب كان كتاب توم الملوث بالحبر هو بداية الغيث في هذا اليوم ولقد تلقى علقه شنيعه عقابا له كالعاده في الواقع لكن توم لم يشعر بانه مظلوم لقد انكر لكن هذا لم يكن عن ايمان بل على سبيل التعود وبينه وبين نفسه لم يستبعد ان يكون قد سكب المداد على كتابه دون ان يفطن لذلك الان يجلس المدرس الى منضدته يستدير ليفتح صيوانه ثم يمد يده يختار كتابا يطالعه بينما التلاميذ يكتبون دروسهم يده تقع على الكتاب الطبي لابد من هذا لحظه ثم ارتفعت يده حامله الورقه الممزقه وتحولت عينه الى عيني مدؤوب اتم التحول من فوره عينان ترغمان ايا من كان على ارخاء عينيه مين اللي عمل كده لا احد يرد طبعا لكن وجه عبير كان يصرخ بوضوح انا فعلتها انا فعلتها ردو مين اللي عمل كده انت جاك هاربر لا وانت بنجامين روجر لا يا سيدي ريبيكا تاتشر عملت ده الان صار الهلع سافرا على وجه الفتاه وراحت ترتجف من راسها الى اصابع قدميها لم يكن ينقصها سوى تكرار السؤال حتى تتكلم ريبيكا تاتشر عملتي ده؟ بصيلي في عيني وانت بتجاوبي. في الثانية التالية، وقبل أن تحدث الكارثة وتتكلم، وثب توم صائحاً. أنا، أنا اللي قطعت الكتاب يا سيدي. كان العقاب جديراً بسرده في قصص الأساطير، ليتخذ مكانه بجدارة إلى جوار عقاب تانتالوس وسيزيف وبروميثيوس. وأرجو ممن لا يذكرون هذه الأسماء أن يراجعوا الكتيب السابع أو يأتوا به في الاقتراح اعلاه لأن شرح هذه الأمور يطول لكننا كما نتوقع نعرف ان توم كان سعيدا راضيا وكان العقاب المرير يزيد عذوبه الساعات القادمه حين يلقى بيكي على انفراد وتخبره كم هو نبيل نادر الطراز حقا كان حبهما ينمو ربما لان عبير في الحقيقه اكثر عاطفه من بيكي تاتشر وهي برغم تصرفاتها وصغر سنها تحمل قلب فتاة في العقد الثالث من العمر والبداية واحدة دائما يدخل توم الصف متأخرا فيسأله المدرس في فضاة كنت فين يا ولد؟ كنت معها كالبريفان انت بتحضر يا ولد؟ كنت فين؟ كنت معها كالبريفان وهو الاعتراف الذي يقبل المدرس تصديقه ربما لو قال توم إنه كان مع القراصنة يذبحون طاقم سفينة تجارية أو لو قال إنه كان يرقص حول النار مع قبائل الزولو لكن المدرس على استعداد للتصديق أو التسامح لكن هاكفان هو أسوأ من يمكن تمضيه الوقت معه في القرية ولا يكون أن العقاب حاسماً روحوا أقعد مع البنات والمقعد الوحيد الخالي عند البنات هو المقعد المجاور العبير وهكذا يهرع الغلام مسروراً منتشيا ليمضي اليوم مع محبوبته الشقراء رباه يلهى من ساعات تمضي كالحلم وهما يعيشان عالم رومانسي يلعبان قراده حيه تزحف على خط بالطبشور رسماه على المنضده امامها يتكلمان عن الفئران المئيته او يربطون ذيولها بالخيوط ويدورونها حول رؤوسهم يتحدثان عن الضفادع والأسنان المخلوعة وكل ما من شأنه أن يجعل الحياة أكثر بهجة في أحيان معينة يشعر توم بشيء كفكي حوت يطبق على أذنه ويرغمه على الوقوف عندها يدرك أن المدرسة تسلل من خلفهما ليرقبا لعبهما بالقراءة وذلك دون أن يشعر طبعاً ويكتم تلاميذه ضحكاتهم بينما المدرس يرمق توم بنظرات سفاكة كان توم في عالم خيالي من النشوة ولكم دار حول البيت الجميل عند أطراف القرية آملاً في أن يراها ولو شبحاً من بعيد أحياناً كان رأس أشقر يتبدى في النافذة ثم تسقط وردة حمراء هناك جوار السور كان توم يتظاهر بأنه يلعب ألعباً بهلوانية ثم يمد أصابع قدمه العارية ليلتقط الزهرة ويتواثب مبتعداً، كان اليوم هو يوم الأحد، والأحد إجازة بالطبع هناك، لكن الأطفال يذهبون لمدارس الأحد، ومشكلة توم الدائمة هي حفظ موعدة الجبل، لأن عقله كان يهيم في آفاق الفكر الإنساني بأسره، المشكلة الثانية هي اضطراره لغسل وجهه وكانت طريقته الفعالة هي أن يدخل الغرفة المعدة للاختسال فيشمر عن ساعديه ثم دون تأنيب ضمير يسكب الماء على الأرض ويعود ليجفف وجهه بالمنشفة لاهثا لكن ماري سرعان ما تكتشف هذا وتأمره بالاختسال جديا يغسل وجهه على عدة مرات وفي كل مرة يفتضح الأمر لأن الأجزاء القذرة من وجهه تبدو أكثر وضوحاً المشكلة الثالثة هي قيام ماري بتصفيف شعره وكان توم ينقط الشعر المصفف ويجده سبباً لتعاسة لا تنتهي فهو علامة لا ريب فيها على الأنوثة المشكلة الرابعة هي ارتداء الحذاء ولم يكن توم يرتدي الحذاء إلا يوم الأحد وكان يؤمن بأن الأحذية أجهزة تعذيب لا أكثر، وهكذا متأنقاً كعريس، يخرج توم إلى مدارس الأحد. كان في هذا الصباح يدبر مؤامرة صغيرة ترفع درجات في عيني بيكي الحسناء، وإليك التفاصيل. كان المدرس في مدرسة الأحد قد وضع سياسة مقايضة لجعل التلاميذ يحفظون عدداً أكبر من آيات الإنجيل، كل من يحفظ آيتين ينال بطاقة زرقاء عشر بطاقات زرقاء تتيح لك الحصول على بطاقة حمراء عشر بطاقات حمراء تتيح لك بطاقة صفراء عشر بطاقات صفراء معناها الحصول على نسخة أنيقة مجلدة بعناية من الإنجيل كان معنى هذا أن الحصول على هذه الجائزة يحتاج إلى حفظ ألفي آية من الإنجيل وهو ما لم ينجح فيه سوى ماري وصبي من أصل ألماني لكن توم في هذا الصباح كان يملك خطة محكمة وقبل أن تبدأ المدرسة راح يجري بعض المقايدات مع الصبية تديني بطاقة زرقاء مقابل شص صناره وانت معك بطاقة صفرة مقابل أرادة حية؟ وراح الصبية بسذاجة يقبلون هذه العروض السخية دون أن يفكروا لحظة في مغزى هذه المبادلات وبدأ درس الأحد وترص الصبية في مقاعدهم بينما جاء المرشد المستر وارترز وهو رجل أمين مهيب الطلعة لكن مارك توين لا يتركه في حاله كالعادة فيقول إن يقته صلبة تصل لأذنيه مما يرغمه إلى النظر للأمام دوماً والدوران بجسده كلما التفت إلى شخص ما، ثم إن مقدم حذائه مقوس لأعلى حسب قواعد الأناقة في ذلك العصر، لقد راح يلقي موعظته وهو يحاول تهدئة الضجة الناجمة عن المشاحنات بين الصبية، لكن مدرسة الأحد اليوم تختلف هناك ضيف فوق العادة، هو القاضي تاتشر، أبو بيكي شخصيا، وربما حمو توم فيما بعد، لو سارت الأمور كما لن تسير أبدا. حقا لم يصدق جل التلاميذ أنهم يرون رأي العين رجلا بهذه الفخامة والهيبة، وحبسوا أنفاسهم. تمنى كثير منهم أن يزأر كما يفعل في المحكمة. لكنهم عدلوا عن هذا خوفا انه رجل مهيب عظيم كثير الاسفار لقد راى العالم والعالم بالنسبه لهؤلاء الاطفال هو المدينه التي تبعد عشره كيلومترات وباختصار هو انسان يجل عن الوصف راح المشرفون يرقدون هنا وهناك وتسربت المشرفات بين صفوف الاطفال يوجهنا لهم الكلمات خلسة، وبالأخص كانت هناك حالة حذر شديد من توم، إنه كفيل بإفساد كل شيء. كان المستر والترز مستعدًا لدفع أي ثمن مقابل أن يجد الصبي الألماني الذي فاز بعشر بطاقات صفراء، وفي هذه اللحظة ظهر توم حاملا تسع بطاقات صفراء وتسعًا حمراء. وعشراً زرقاء وارتجف المستر وورترز وفكر مستحيل عقل الولد ده عاجز يحفظ تلات آيات من الإنجيل طير طير النعام ويبيض الفيلة لكن توم عمره ما يقدر يحفظ ألفين آية في سر في الموضوع السر كان أصحاب توم يعرفونه جيداً والآن عرفوا مدى سذاجتهم وحمقهم وهو ذا توم يتألق كنجم يلتمع كمياه نهر في الشمس يتقدم في مهابة ليصافح سعادة القاضي المحترم وكل هذا أمام عيني عبير الفخور عبير التي لا تعرف شيئا عن حيل توم وأساليبه راجل لطيف اسمك إيه؟ توم أظن أن ده مش اسمك الكامل اسمك هو... توماس، توماس ساير أنت مش هتحس بالأسف على الجهد ده المعرفة شيء لا يقدر بالمال وهي اللي بتصوى خوزه ماء الرجال ودلوقتي هتم. أنت مش هتبخل علينا بالمعرفة دي أنت عارف أسماء الحواريين فممكن تذكر لنا اسم أول اتنين منهم هنا بدت نظرة الغبائي على وجه توم وأحس مستر وولترز بأن قلبه قد كف عن العمل للأبد ليت الأرض تنشق وتبلعنا إن توم ببساطة لا يستطيع الإجابة عن سؤال كهذا يالله توم أنت مش هتخلينا نستنى داود بوليات وهي إجابة رائعة لكن المشكلة هي أنها لا علاقة لها بالموضوع البتة وكانت الكارثة كانت الأمور تسوء باستمرار بالنسبة لتوم فهو لم ينسى قط هذه المهانة التي لقاها أمام أبي باكي باعتباره نصابا أفاقا أما عن وضعه في المدرسة فيزداد سوءا بالطراد في الصباح شعر بأنه غير راغب في الذهاب إلى المدرسة هذا شعور طبيعي ينتاب كل تلميذ أحيانا لكنه ينتاب توم دائماً وللمرة الأولى شعر بأنه يفضل البقاء في الفراش على رؤية باكي إنه يتمنى لو وجد مرضاً ما في نفسه راح ينقب عن مرض صالح فلم يجد ثم تألم مغص خفيفة قد يستطيع بشيء من التركيز أن يزيد منها لكن بعد قليل تلاشى الألم تماماً الأسنان لا لا إن العم بولي تعالج الأسنان ببراعة إصبع قدمه المتقرح لم لا بدأ يئن ويئن لكن سيدني الصغير النائم معه في الحجة لم يسمع زاد توم من صوت أنينه والآن فقط أدرك أنه يتألم حقا لا تمثيلا راح يهز سيدني بقدمه فأفاق هذا مذعورا سيدني سدنى سدنى. دي إيه يا توم؟ أنا أنا حموت أنا بتألم ما تخافش ما تخافش يا توم مش هتموت خلينا نادي على العمة بالي فات الأوان فات الأوان قول لها إني سامحتها وسامحت الكل قول لها إني أي أي يا عمة بالي هنا هرع الغلام طيب القلب مولولا لينادي العمة جاءت هذه مذعورة وقد صدقت التمثيلية أولاً ثم بشيء من التدقيق أدركت أن كل هذا تمثيل بارع في حزب قوم أمي ولد كان ألم لا يطاق ألم أسناني. وكانت هذه هي زلة اللسان التي ما كان لها أن تحدث وعلى الفور أرغمته العمة على فتح فيه حقاً كان هناك شيء ملخلخ هناك خيط وحتة فحمة متولعه يا سيدني أرجوكي يا عمتي ما تخلعيهاش، ده هيمنعني أروح المدرسة مش هيمنعك. وعلى الفور بدأت ممارسة طب الأسنان بقواعد قرية هانيبال. أولاً ربطت الخيط إلى السن ثم ربطت الطرف الآخر إلى عمود السرير بحيث صار الخيط مشدوداً وفجأة قربت قطعة الفحم من وجه توم فتراجع للوراء وعلى الفور سقطت السن متدليه من طرف الخيط صار توم نجم المدرسه لهذا اليوم لان فجوه السن في فمه جعلت منه استاذا بارعا في البصق وكان يبصق بطريقه جعلت الصبيه جميعا يغبطونه جاءت بيكي عبير لتهنئه على اسلوبه المتميز في البصاق ثم همست وهي تمشي إلى جواره. بابا مش طايقك، ولو عرف إني بتكلم معاك هيقطع لي رأبتي. والحقيقة هي أن توم صار منبوذاً آخر، ليس إلى درجة هكالبري الذي كانت الأمهات ينقطن حروف اسمه، لكنه صار خطراً داهماً على تربية أي طفل. بيكي، كل اللي بتمناه إن يندم الناس علشان لأنهم ما حبونيش في وقت كانوا يقدروا يحبوني فيه ياه ياه لو قدامي اموت شوية. التمعت عيناها نشوة، فمن منا لم يفكر في حلم الموت المؤقت هذا. كانت عبير تقضي الساعات تتخيل نفسها على فراش الموت بينما يحتشد كل معذبيها حولها، كل مدرسيها واخوها وعمها كلهم يتوسلون اليها الا تموت وان تسامحهم لكنها تدير وجهها للجدار وتلفظ انفاسها دون كلمه واحده يا للروعه لسوف يقتلهم الندم بعد فوات الاوان ولسوف يعتصر الاسى قلوبهم على الجوهره التي امتلكوها فتركوها تسقط في الوحل كانت ككل الناس تعتقد انها مظلومه وانها لم تنل حقها في الحياة وكانت حين تكتب لا تخط إلا عبارات مسطحة توحي بالعذاب والمعاناة على غرار أنا نقص يدق في عالم نسيان وفي قلبي جرح لا يندمل لهذا بدت لها فكرة الموت أو الاختفاء رائعة بحق وبعد ساعات الدراسة التقى المعذبون الثلاثة توم وبيكي وجو هاربر كل منهم كان يحمل قروح المجتمع الذي لم يفهمه قط توم هو ما نعرفه عنه وبيكي ضربها ابوها لانها تلعب مع توم اما جو هاربر فقد ضربته امه لانه شرب قشطه اللبن كلها وقالت جو انه يامل الا تندم امه على انها عملته بهذه القسوه حين تدرك انها قذفته إلى خضم الحياة ليتعذب ويتحطم قلبه ويموت وانفجر الثلاثة دامعين كان توم قد قرر أن يغدو قرصاناً وأن يثير الرعب في البحار ثم يعود يوماً إلى هانيبال ليوقف معذبيه النادمين الباكين جنباً إلى جنب ويعفو عنهم لكن جو كان راغباً في أن يصير ناسكاً في كهف صحيق يموت من شدة البرد والحرمان والجوع أنا فضل أموت بدأ في الصدر. وعد قح قح قح وتعذب كتير نهرب. ما فيش غير إننا نهرب. إلى أين؟ إن جزيرة جاكسوب الواقعة على بعد ثلاثة أميال وسط نهر الميسيسيبي تصلح بالتأكيد إنها مغطاة بالغابات ويمكن أن يضموا إليهم هكالبري فان الشريد، فلا فارق لديه بين مكان وآخر. هل موعد؟ منتصف الليل طبعاً، سيلتقي الجميع هنا، وينطلقون إلى مأواهم الجديد، ولكن بعد أن يتزود كل منهم ببعض المؤن من داره. منتصف الليل يقف توم على المرتفع يرمق مكان اللقاء. كان يخشى أن لا تجيء بيكي، فلإن كان المجيء عسيراً على الغلمان فهو بالنسبة لفتاة مستحيل. لكن ها هو ذا يتبين عبير بثيابها الأنيقة المميزة آتية، تحمل كيساً من الخبز واللحم المقددين. هاك قادم، ثم جو، وأخيراً يتجهون إلى طوف خشبي مربوط إلى جانب النهر. قال توم هو يتحسس خنجراً لوجود له لو حد تكلم من أصحاب المركب اغرزوا النصال ده حتى المقابض لأن طبعاً الميتين ما بيتكلموش جلس الأصدقاء الأربعة على الطوف فتولى إثنان التجديف على حين وقف توم عقداً ذراعيه إلى صدره شامخاً والهواء يطير خصولات شعره وشعر بيك الجالسة عند قدميه وفق الرؤوس تلتمع النجوم واضحة كما لم يرها أحد منذ العصر الجليدي وحتى اليوم الطوف ينساب ببطء قرب القرية الغافلة لو أنهم يروننا لو أنهم يعرفون أننا ذاهبون لحتفنا وعلى ثغورنا ابتسامة مريرة أخيرا تدن الجزيرة ويمكنهم بدء الفصل الجديد من حياتهم هناك ربطوا الطوف الى الشاطئ وبحثوا في الظلام حتى وجدوا شراعا يصلح لتغطيه طعامهم اشعلوا نارا والتهموا عشاء من اللحم واقسموا على ان يبقوا ها هنا ابدا اذا إيه انا مشبعتش بحسب الجزيره دي جنتي يكفيني ان ما فيش حد هيجي هنا ويطردني ودلوقتي هنحط خطتنا للاستيلاء على السفن وحرقها ايه واجب القرصان اوه ما فيش غير العربدة بيستولوا على السفن ويسرقوا كنوزها ويدفنوها في جزر مخيفة وبيقتلوا كل اللي على السفينة والستات مش بيقتلوا الستات أبدا لا لا لا لا لأن القراصنة نبلاء غاية في النبل والسيدات جميلات دايما أحلى وإيه هو بقى لبس القراصنة؟ اممم بيلبسوا هدوم فاخرة مليانة ألماس وده وتأمل هاك ثيابه في بؤس القبعة مهشمة على رأسه والسروال ذا الحمالات الذي يتمسك بحمالة واحدة لا أكثر بينما يتدلى طرف السروال ليكنس الأرض من الغبار وقدمهم متسختان دائما آه حاول, حاول أبدأ القرصانة بهدوم عادية وبعدين أبقى تشيك لما نبقى أغنية نام الجميع لكن بيكي كانت تبكي في صمت أولاً هي كانت خائفه من الظلام وقد بدا لها ان هؤلاء الثلاثه لا يشعرون به على الاطلاق ثانيا هي كانت تشعر بتانيب الضمير فالهرب من دارها لم يبدو لها فكره محببه الى هذا الحد كما انها استعارت بعض الطعام من مطبخ اسرتها والاستعاره تعبير مهذب للدلاله على السرقه لقد جلب الصبيه بدورهم بعض الحلوى والخبز من بيوتهم لكن السرقه تتعلق عامه بالاشياء الثمينه كاللحم الى الحلوى وهي قد سرقت لحما لذا هي تستحق الجلد وخطر لها ان هذه كلها مغامره من مغامرات فانتازيا لكنها قالت لنفسها انها تعيشها بكل تفاصيلها فلامها دنه هنالك ان من يسرق في فانتازيا يسرق في اي مكان اخر ولا تدري متى غلبها الهم فنامت لكنها راحت تامل ان يكون النهار اكثر ابهاجا كان النهار اكثر ابهاجا بالفعل صحت على الندى يغمر الكلى وهواء نقي نظيف يتسابق الى رئتيها فتنشقه في جشع اليوم لن يكون هناك مدرسه ولا مدرس ولا غسيل وجه بالماء البارد الفراش يحط على اوراق الشجر والزهور كما يتصايح طائر في مكان فيرد عليه اخر ويمارس نقار الخشب عمله في نشاط ودوده تزحف ببطء فوق غصن شجره بادئه يومها بكسل صح الصبيه جميعا وهرعوا الى النهر وإنهم لا يسخبون صخباً مريعاً في مرحهم ولا يكفون عن سكب المياه على بعضهم ومحاولة إغراق بعضهم للبعض ولم تطفئ حماستهم حقيقة أن الطوف قد رحل في هذا الوقت إنهمكت عبير باسمة في إعداد الإفطار لهم ثم راحت معهم إلى النهر تمارس حبها في صيد السمك في الحقيقة لم تكن هذه الجزيرة في حجم أستراليا بل هي أبعد الأشياء عن ذلك إن هي إلا مساحة ضيقة تقارب ثلاث أرباع الميل المربع ولم تبعد عن الساحل سوى بضعة أمتار لكنهم كالعادة تصوروا أنهم يرتادون الأرض التي غفل عنها الزمن قضوا اليوم ما بين استكشاف الجزيرة ووذب فوق كتل الخشب العطنة وصيد سمك ورقد وفي المساء جلسوا يتسامرون حول النيران الحق أنهم بدأوا يتساءلون هل هذا كل شيء؟ واستشعروا بعض السأم من هذه الحياة التي استنفدت أسرارها في يوم واحد كان هناك كذلك شعور ممض شعور كاسح بالحنين إلى ديارهم لكن العهد الصامت الذي أبرموه منع كل منهم من التذمر أو إعلان هذا خجلوا من إعلانه تباً لمن يقول هذا أول مرة كان هذا هو العهد ولقد بروا به حقاً لم يدركوا وجود هذا الصوت إلا متأخراً وفهموا أنهم كانوا يسمعونه من فترة طويلة دون أن ينتبهوا إذا؟ كأنه راعد كأنه مدفع وهرعوا إلى الشاطئ الذي يمكنهم منه تبين القرية كان الظلام قد أرخى سدوله، لكنهم يرون زحامًا من القوارب في النهر، ويرون الكثير من القوم، ويرون سحابة دخان تنبعث من طوف يتأرجح هناك. ده غرق حد في القرية، كانوا بيدوروا على الغريق في القرية بأسلوبين، الأول بيضربوا مدفع في المية يساعد الغريق على الخروج، الثاني يملوا أرغفة العيش بالزئبق ويرموها في الماء. الفكره العلميه هنا هي ان الزئبق بيحب القصص الغرقانه وهتتجمع الارغفه حواليه لكن ازاي هيعرف العيش الجاهل مكان الغريق لازم تقولي له حاجه معينه قبل ما ترميه في الميه العيش ما بيعرفش يتصرف لوحده لازم تعليمات آه. الغريق يا شباب هو احنا لشد ما شعر الاطفال بفخر وحبور لقد تحققت أمنياتهم وظفروا بالحلم الذي اشتهوه طويلاً. إن القرية قد وجدت الطوف، وسرعان ما بدأ الهم والغم وانهمرت الدموع من أجل الأبرياء الثلاثة بل الأربعة إذا ما عددناها هاكالبري فان بريئاً. الآن تبكي العمة بولي وتدمع عين المدرس، ويرتجف القاضي تاتشر وتولول أم جو. وكلهم يود لو عاد الملائكة الصغار مرة أخرى وجلس الصبية حول النار شاردين يستلون وأعدت لهم عبير بعض السمك المشوي الحق أن الحنين إلى الوطن ومعرفة ما يفعله الأهل ظل يتلعب في النفوس ولكن كلا منهم كتم مشاعره إن حياة القرصنة طويلة شاقة فكيف يكون الحال لو سئمها بعد يوم واحد؟ وبعد قليل نام الجميع ولم يعرفوا أن توم كانت لديه مشاريع معينة لهذه الليلة هناك طرق عديدة للموت في الحروب القديمة أن تموت بطعنة رمح أو تموت تحت سنابك الخيل أو غرقاً في النهر العامل الوحيد الذي يحدد مصيرك هو موقعك من رمسيس العظيم هل أنت واقف وراءه أم أنك لسوء حظك في مواجهته؟ استار الظلام ينطلق توم عائدا إلى القرية يصبح كما هو جدير بقرصان شجاع له قلب أسد متجها إلى الشاطئ الذي خلى من القوم بعدما قنتوا من العثور عليه ها هو ذا يصل لداره فيتسلل كالثعبان إلى الداخل ثم شمعة مضاءة والنافذة الصغيرة المطلة على غرفة نوم العمة. تسمح له باختلاس النظر لمعرفة سر الاجتماع الصغير المنعقد، نعم كان هناك اجتماع ما بين العمة وماري وأم جو، وأساخ السمع ليعرف ما يقال. ما كانش توم شرير كان شقي زي أي طفل، تصوري ضربت جو امبارح لأنه شرب القشطة، ربنا هيرحمني على معاملتي القاسية. كم ملاك وانا كنت هرمي القشطة على اي حين <تصفيق> لو رجع بي الزمن كنت احضنه وبركت على اللي عمله لكن انا اخبية ما امتى وازاي هيروحوا منا حبايبنا <تصفيق> من اسبوع مسكتهم القطة ورمت دوا المر في بقها <تصفيق> ولما لومته قال لي إن القطة ملهاش عامة، كان قصده يا حبيبي إن ده اللي هيوجع القطة، هيوجع طفل زيه، أرسته ودانوا بعنف وقتها، أنا أسيت القلب ما سمعش الغلبان ده التأنيب واللوم. كان توم هنا قد وصل لذروة التأثر ولم يكن مصدر التأثر إلا شعوره بالأسى والشفقة على نفسه، وعلى القسوة التي عومل بها حتى كاد ينفجر باكيا. لما الناس لقيت المركب عرفوا إن الأطفال غرقت وإن البحث عن الجثث يعتبر جهد ملوش لازمة، وخلصوا تدوير واقترح القس نام صلاة جنازة لهم يوم الحد الجاي. لأن معنا مرور أربع أيام لا اختتاه <تصفيق> وبعد قليل انصرفت ماري وأومج هاربر وبقيت العمة وحدها صامتة إن هي إلا بضع كلمات ترددها من آن لآخر تعبر عن شوقها وحبها الشديد للفقيد وأخيرا رقدت في فراشها وراحت تتنهد بقوة سكنت حركتها واستطاع ان يدنو منها بحذر انحنى ورثمها على جبينها العجوز المنهك ثم تسلل بهدوء مغادرا الغرفه وكان الليل يلفظ اخر انفاسه حين بلغ توم معسكرهم على الجزيره وكان الصبيه نائمين وكذلك باكي جلسا لاهثا يرمقهم شعرا بمدى بطولته وشجاعته إن لديه الكثير مما يحكيه في الصباح، أما الآن فالنوم هو خير ما يستطيع عمله، ونام نوما هانئا بلا أحلام. حين صحى، كان الصبية يتحدثون عن بيض السلاحف البحرية المدفون في الرمال، وكان العدد يتراوح من خمسين إلى ستين بيضة في كل حفرة، وبيض السلحفاء البحرية صغير. أصغر حجماً من عين الجمل، لكنه شهي المذاق للغاية. دنا منهم توم، فأخبرهم بكل شيء سمعه أمس. وبالطبع أضاف كثيراً من التوابل إلى مغامرة أمس، حتى بدت كأنها عمل خارق من أعمال الشجاعة لا يشتروه عليه أحد. لم يصدق الأطفال الثلاثة كل هذا، إنهم قد صاروا غرقاً وكل القرية. تبكي عليهم حزنا بل الاروع ستقام صلاه جنازتهم بعد ايام راحوا يركضون فوق الرمال ويتوثبون ثم يركضون في الماء الضحل ويتقاذفون برذاذ المياه وسرعان ما تغسل المياه الرمال البيضاء الدافئه عن اجسادهم فيعودون للشاطئ ليتزودوا بمزيد منها وعندما جاءت الظهيرة صنعوا سيركاً صغيراً وراحوا يمارسون فيه ألعابهم البهلوانية. جاء العصر وبدأ أنهم استنفدوا كل ما لديهم من حيلٍ وألعاب. وارتجفت عبيل وهي ترمق النهر. كلا ستقاوم هذا الحنين. لن تكون أول من يضعف. وقتها سيقول الجميع: هذا هو ديدن الفتيات. إن علامات الضعف موجوده على كل حال ويمكنها أن تجدها بسهوله لدى جو هاربر سيكون هو أول المهزومين وقتها سيكون حلم الجميع العلني هو العودة كان توم يحاول جاهدًا أن يثير حماس الأصدقاء للبقائها هنا أكثر فكان يخبرهم عن كنوز القراصنة التي تعج بها الجزيرة لكن هذا لم يثر حماسهم وكما توقع تعبير كانت جو أول من جأر بالشكوى يلا نرجع لبيوتنا كفاية كل ده البيت معناه أنك ما بتعرفش تسبح. أنا مش مهتم بالسباحة أنتوا بس بترغموني على ده امشي يا جو امشي أنت مجرد طفل وحش حضن أم أيوة أمي وحشتني أما أنت عمرك ما هتفهم ده أبداً لأنك عندكش أم. وفي إصرار قلما شاهده توم، رآه الأخير يرتدي ثيابه غير مكترث بإلحاح أحد. وأثار رعب توم كذلك أن هاك كان صامتا، كان يرمق جو في حسد ووله، وقرر أن يحمسه قليلا. <تصفيق> قرر الطفل يرجع لحضن أمه ليكن، أما أحنا شجعان. وحنفضل هنا للأبد مع بيكي صح يا الوحدة هنا لا تطاق يا توم تعال تعال نروح مع جو وانت كمان طفل بيتكلم تمام تمام تقدر تمشي انت كمان تقدروا تمشوا كلكم الجزيرة دي مناسبة لتوم سوير ومناسبة لبيكي وحرجع لكم في يوم من الأيام وانا زعيم الهنود الحمر وحدخل القرية بكامل هدومي وعلى الحرب على أعدائي وأمثالكم هيندموا هتيجي ورانا يا توم صدقني وبسرعة كمان مش هيحصل توم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يلا نرجع يا توم معهم حق انت مش فاهمة هتقدر ترجع بعد اللي حصل هيعمل فيكي إيه القاضي عظيم تاتشر لما ترجع ارتجفت للفكرة إنه نفس شعور جندي طارق ابن زياد حين أحرق سفنهم وأخبرهم أنه لا مناص من الاستمرار فقد انقطعت سبل العوده اي يحصل لنا ايه ليس ما ينتظرهما بهيجا بالتاكيد فما ان انصرف هاك حتى تلون الهواء بلون رمادي منذر بالخطر وشعرا بثقل انفاسهما مع شيء من التوتر كانما في الجو كهربه استاتيكيه تفعم روحيهما اضطرابا وبالفعل ومضى نور لحظي ثم تلاشى وبعد ثوان ومضى بشكل اقوى ثم جلجل هزيم الرعد كانها الطبول ترتطم في اجواز السحب وارتجف الطفلان هلعا لم يعد الامر نذير عاصفه انها بالفعل عاصفه الغيث الغيث لكم تختلف الشخصيه الغربيه عن العربيه في حبها للمطر والبرد، إن العربية اشتق اسم الغيث من لفظة الغوث، وحين يستريح يشعر بأن شيئاً قد أثلج صدره، بينما لا يحب الغربي المطر إلى هذا الحد، بسبب اختلاف طبيعة الطقس في بلادهم، إن المطر هناك كارثة حقيقية كاسحة جرفة، لشد ما ارتجف الطفلان هلعاً، وهما يرقدان بحثاً عن مأوى في جزيرة لم تصمم لذلك أصلا يدوي هزيم الرعت ثم تبرق السماء معلنة قدوم رعد آخر وانهمر السيل مدرارا حتى ليبلل عظامهما نفسها حتى الشراع الذي داروا به المؤن طار مبتعدا إلى النهر وراح يرتجفان ويحاولان التماسك ترى إلى أي حد تستطيع الأشجار التماسك وهي تميل بجذوعها مهددة بأن تقتلع ترى كيف وبأية معجزة يمكن إشعال نار يصطليان بها يا لها من ليلة يا لها من ليلة وفي الصباح هدأت العاصفة وعاد السلام والصمت إلى الجزيرة صحيح أن أشجارا كثيرة قد هوت وصحيح أن المعسكر قد صار تاريخا لكنهما على الأقل ما زال حيين همس توم ويفتش تحت كتلة خشبية سقطة النار حنقدر ناء وبالفعل استطاع بمعجزة أن يجد نارا خافتة حية تحت الكتلة حيث كانت نار معسكرهم بحث وعبير عن بعض قطع الخشب الجفة واستطاع أن يعيد الحياة إلى الزهرة الحمراء الآن فقط صار بوسعهما أن يجفف ثيابهما وأن يضفر ببعض الدفء مش هنقدر نفضل هنا يا للأبد كلام فارغ. هنقدر كان مرغمين على البقاء جالسين لأن الوحلة كان في كل مكان وما من مكان جاف يمكن النوم فيه لكن الطعام والدفء أشعرهما ببعض التحسن ورأته عبير قادما من جهة البحر، وقد دس يديه في جيبي سرواله، وشعره الأشيب المنكوش يتطاير في الهواء البارد، وشمت رائحة التبغ القوية. وثبّت توم مذعورا فالتقط غصن شجرة مدببا وصوبه نحو القادم. اقف مكانك، أنت مين؟ اهدى توم، ده السيد سمو لانغهورن كليمنت وإيه معنى ده؟ ماركت وين؟ ده صاحب العالم ذاته أمم. بل واكتر اكتر من كده يا توم انت هو انا في طفولتي وزيك عشت يتيم فقير لكن في شيطان صغير متربي جواي وجيت منين؟ كله الا ده من حق مؤلف القصه يزور ابطاله وقت ما هو عايز ويتنقل رحته محدش بيطلب فلوس من صاحب الفندق لو خد اوضه او جناح ممكن تتفضل؟ اقعد يا مستر توين بكل سرور يا صغيرتي. ان كنت مش لاقي حته اقعد فيها، البدله بيضة مشكله زي ما <من> انتي عارفه. امم هفرش منديل معاك منديل؟ أنا عمري ما كان معايا منديل، فاعتبرت المنديل علامة على الغرور. أنا بقيت غني يا توم مش هفضل زي ما أنا للأبد بقيت أهم كتاب الولايات المتحدة ودول كتير بتطلبني في جلسات قراءة يعني الجمهور بيدفع فلوس لمجرد أنه يدخل مسرح كبير قاعد أنا فيها على المنصة بقرأ كتابي المشهورة لكني ما انكرش أني مت فقير مديون واضح أن أمثالي تخلقوش للغنى ضيعت فلوس في مشاريع مفيش منها فايده، اختراعات خياليه اشتريتها يعني ما بقتش قرصان ولا لسه عظيم؟ للأسف لا يا ابني. لكن من ناحية السفر أنا شفت العالم وما بطلتش ترحال. من ناحية القرصنة ما بقتش قرصان لسه. لكني كنت أكبر مشاغب عرفوا التاريخ. سخريتي ما بتنتهيش من كل السخف والملل اللي في الحياة. وبيقول كتير ان اسكاتي معجزة. الحقيقة يا توم انك انت مشكلة حياتي. كبرت ونضقت. لكن الصغير المشاغب توم سوير فضل مسيطر على شخصيتي. رافض الاستسلام لسلطة الغير. كانت دي مشكلتي الدايمة. الحقيقة هي اني كنت دايما بكتب مقالين انشر واحد واخفي الثاني في درجي والتاني دايما كان بيضم ارائي الصريحة الصدقة اللي مش هيبلعها حد وفي شبابي كتبت ان اشتغلت مغبر في المجلس التشريعي ايوة ومجلس الشيوخ وكده اتعرفت على اصغر العقول اللي خلقها ربنا وأكثر النفوس انانية واشد القلوب جبن في سنة 1861 انضميت للجيش في اثناء الحرب الاهليه. بسرعه اثارت فكره الحرب بشمئزازي كتبت ان تاريخ البشريه هو تاريخ موجز لسفك دماء البشر. كتبت دماء الجندي اللي بيقول فيه ربي اعنا على تمزيق جنودهم بقنابلنا لتصير اجسادهم شرايح ملوثه بالدم. اعنا أن تغطي حقولهم أشلاء قتله وتغرق قصف المدافع في طوفان صرخات جرحى، تخرب بيوتهم بعصير من نار وتحرمهم المأوى ويهيم على وجوههم بسط الخراب مع أطفالهم بلا محب ولا صديق اكتبت كذا مرة أن الفساد ما عادش يا عم المجتمع في فاسد بين كل خمسين صالح لكن الفاسدين بيتحدوا دايما فبيكون في اتحادهم قوة ويقدروا يحققوا احلامهم كده كان من الطبيعي أني بطرد من كل صحيفة عملت فيها ومن لحظتها قررت أتحول إلى آلة لجمع المال واتجوزت بنت مليونير ورحت أكتب لمجرد الكسب لكن توم الصغير الساخر المشاكس فضل حي جواي وما بطلش أبدا يخليني أقع بالسان كانت حياتي كلها صراع بين المجتمع وبين <تصفيق> توم صغير الصغير بتقولي أنك اشتريت اختراعات فشلة اختراعات زي إيه؟ كل حاجة وأي حاجة خدعني كل المخترعين بسبب طيبة قلبي ممكن ما عدا واحد ما قدرش يخدعني فعلا؟ ومين الغبي ده؟ كان اسكتلندي اسمه الكسندر جراهام بيل. <تصفح> كان عايز اني اشاركه بشويه فلوس عشان اختراع بينقل الصوت من خلال الاسلاك. <تصفح> تصوروا السخف ده. <تصفح> قلت له انت بتهزر معايا؟ انا مش هضيع فلوسي على شويه اسلاك. انت رفضت المشاركه في اختراع التليفون؟ هي دي المرة الوحيدة في حياتي اللي اتصرفت فيها بحظ، ولو ما عملتش كده كنت هبقى ملياردير <تصفيق> <تصفيق> ودلوقتي لازم نعالج المشكلة اللي انتم فيها اي مشكلة احنا فيها الامور كلها تمام بالعكس الامور سيئة جدا بسبب انتي لو ما لحقتيش توم على الجزيرة دي كانت الأحداث هتمشي زي ما رسمتها. كان توم هييجي هنا مع أصحابه، وتظهر نفس اللحظة اللي هيحصل فيها مأتم دفنه. يبقى فيه انبهار عميق. بيكونوا مستعدين للتسامح. إلا أن الحب خلى توم يفضل هنا، وخلاكي تهربي من أهلك. ورجع هاك وجو بورتر للقرية. فأكيد الدنيا مولعة هناك. والغضب عم الكل. وأكيد مستنيين العاصفة تهدى عشان ييجوا الجزيرة هنا ويقبضوا عليكم. هو ده اللي هيحصل بالتأكيد. تخيل اللي هيحصل من كل ده. وأي انتقام قدامكم. مش الجلد هو اللي مستنيكم بس زي ما أنتم عارفين. يا ربي وهنعمل إيه يا مستر توين؟ سيبوني أفكر. لازم نلاقي مخرج تاني. اممم مفيش حل غير اللور. لعب دور روميو جوليات للنهائي لازم تهربوا المكان تاني مكان تاني فين حاولي تهدي ما كنتش انا السبب في كل ده في هناك جزيره في المحيط ممكن انقلكم هناك وهناك هتكبروا سوا وتمارسوا حياه زي حياه روبنسون كروزو لكن ده يخلي القصه قلبت على الشواطئ الزرقاء مفيش مفر دلوقتي غير الاقتباس من زميلي في المهنه ستاكبول انتم موافقين ماذا فيش مفار غير ده؟ في اللحظة التالية كان يقفان على شاطئ جزيرة وسط المحيط تتعالى الأمواج من حولها وتحلق النوارس متصاجحة كانت هناك بقايا سفينة محطمة وكوخ خشبي مصنوع دون براعة وهيكل عظمي يرتدي ثياب بحار ملقا على الرمال من هنا؟ تقدروا تبداوا من جديد. هل في أي أسئلة؟ لكن هنعمل إيه هنا؟ يا سلام على السؤال، تعيشوا. أنتم عايزين ده من زمن، وهي دي الحرية اللي بيطمح ليها أي طفل. أنت يا توم، خدت اللي أنا عمري ما عرفت أوصل له، واللي عشت حياتي كلها أتمناه. فحاول تستمتع بالهبة دي. وإيه هو مستقبلنا؟ مستقبلكم إنكم تكبروا هنا، تتعلموا كل حاجة. بعدين تتجوزوا وتخلفوا في يوم من الأيام. ومين هيجوزنا؟ مفيش مشكلة هنا، لسه الوقت بدري على الأسئلة دي. وفي يوم هرجع وأجيب معايا راجل دين يجوزكم. دلوقتي سلام. هترجع يا مستر توين؟ آه بالتأكيد هرجع. من الصعب يموت المؤلف في فانتازيا زي ما أنتِ عارفة. أما في دنيا الواقع، انتهت حياتي من زمن سحيق. أنا تولدت سنة 1835 لما كان مزنب هالي بيمر في الفضاء ويتمنيت دايما أني ما موتش لحد ما يرجع مزنب هالي من تاني فعل اتوفيت سنة 1910 في نفس يوم ظهوره كانت حياتي زي المزنب أضاءت وأحرقت وانطفت لكن روحي لسه معلقة للأبد هرجع لكم يا عزيزي بالتأكيد في مفاجأة صغيرة جبتها معاكم للجزيرة هنا فعلا؟ ده لطف منك يا سيدي كانت وين يشق الماء الآن؟ وقد وصل إلى خصره وطفت سترته البيضاء على صفحته بينما هو يواصل الكلام أنتم عارفين قواعد القصة مش بتسيب خيوط متعلقة أبدا لازم تتقفل الأبواب كلها عشان القارئ يا سلام على لطفك يا سيدي، إيه هي المفاجأة؟ اللي خلي المفاجأة تستحق اسم مفاجأة هو كونها مفاجأة. <تصفيق> راجل لطيف فعلا. لكنه مش قرصان، ولو كان بيمثل مستقبلي فعلا، فأنا ما عنديش رغبة إني أعيش ساعة واحدة. أنا ما عملتش كل ده عشان أبقى كاتب مشهور. حياة اللصوص هي اللي بتمناه. ليس كل ما يتمناه المر يدركه. <تصفيق> ما كنتش بحسب اننا هنسيب كل حاجة ورانا بالبساطة دي كل حاجة قريتنا وبابا وعمتك والمدرسة و, و... ما كانش قدامنا خيارتين قررنا نهرب وما عادش ممكن اننا نرجع عن كلامنا لو اننا رجعنا ممكن نتحمل العقاب وترجع كل حاجة لمكا بتحزاري عقابنا المرة دي مش هيعدي غير بالدم <تصفيق> يا ترى ايه المفاجأة اللي عملها لنا. والمفاجأة كانت في هذه اللحظة بالذات تصحف خلفهما حاملة خنجرا إنه ذلك الحافز الخفي الذي يجعلك تشعر بأن هناك من يطيل النظر إلى ظهرك فتستدير حافز كهذا هو ما جعلهما يستديران وفي اللحظة التالية رأياه إنجن جو الأسباني بشحمه ولحمه الشريرين كان في يده خنجر مقوس شرس المظهر وفي عينيه احمرار نيران جهنم وبين أسنانه النخرة يفح ثعبان الانتقام بكي ابعدي وراح يجرياني دون أن ينظر للوراء كان الوغد حافي القدمين سريعا كالأرانب لكنك تحتاج إلى لياقة أكثر من اللازم كي تلحق بطفلين في العاشرة من عمرهما، وقد راحا يرقدان فوق الرمال الساخنة في سبل متعرجة حتى وجدا جرفا صخريا تواري وراءه وراحا يلهثان كحيتين. ال الأسباني، إيه ال... اللي جابه هنا؟ دي دي دي المفاجأة اللي عمل... عملها لنا مستر توين؟ و... وليه هيحاول توين يقتلنا؟ أول حاجة هيعملها جو هو أتحر أبتي باعتبار الشاهد ضده في المحكمة. قفل الدفاتر، توين قال لازم نقفل الدفاتر، طالما مسار القصة تبدل ما ينفعش يسيب الخيط ده وراه. كل القراء عارفين إن إن جو هيفضل ورق للانتقام، وهم عايزين يعرفوا النتيجة وبيسموا دي بنقطة الإشباع، ولو ما اتذكرتش في القصة هتخسر خسران كبير. لكن توين عارف إن دي نهايتي. الأديب فيه أقوى من الرجل الشهم. أي أمل لينا هنا؟ جزيرة جرداء مفيش أي مخبأ، وأكيد حيلاقينا خلال ربع ساعة لو عمرنا كمل ساعتها. واستطاعت من مخبئها أن تراه يجول في الجزيرة، هائجاً كذئب مسعور، لا يكف عن التلويح بخنجره وطعم خصوم وهميين في الهواء. لن يمر وقت طويل قبل أن يستكشف حاجز الصخور. وعندها نظرت حولها مفكرة. كان حاجز الصخور ينحدر نحو ما يشبه فتحة أحاطت بها النباتات، ولم يكن هذا مخبأ ممتازا، لكنه يصلح مؤقتا. دا كهف هناك شايفه؟ آه، وشكله مناسب جدا. وأمسك بيدها يعينها على النزول للصخور. وبعد دقائق وقفا أمام الفتحة المظلمة يفكران. هل ندخل؟ كانت الرائحة كريهة بالداخل حقا ولم يجد توم سببا يمنع من أن يكون هذا وكرا للتعبين لكنه لم يجد مهربا ولا حلا آخر في صرامة اعتصر يدها وشهق وبعد ثوان اعتادت عيناهما الظلام فمشي يتحسسان خطواتهما وهذه الأشياء التي تحم حولك وتشك على الاصطدام بوجهك ليست بالتأكيد سوى وطويت ولم يكن خطر الوطاويط في كونها وطويت الخطر في أنها بدت واضحة للعيان، كعمود من دخان أسود يتصاعد كثيفًا من فتحة الكهف، وكان لابد أن تكون ضريرا كي لا تراه، وبالطبع رآه إنجن، وترجم الإشارة الدخانية فورًا. تقلصت كفه على الخنجرة وتلاعبت على وجهي ضحكة متوحشه بيكي بيكي هيحصل ايه؟ في موقفنا ده؟ لا لا في القصة الاصلية انت عارفها كويس مش عارفة كان في كهف لكننا كنا في نزهة مدرسية وتهنا في الضلمه وقابلنا جوناك لكننا قدرنا نخرج وبعدها القريه ثبتت باب حديد على مدخل الكهف وما يعرفوش ان انجن جو جوه ولما رجعنا للكهف معاهم لقينا البائس ده ميت وهو ماسك القضبان حاول يفضل حي واكل الشموع وبطاويط لكنه في النهايه مات من الجوع والعطش نهايه لي بفعلا امم النهايه دي ادتني فكره تفتكري الكهف ده له مخرج اظن ده طب تعالي نحاول نخرج بصوره وبصرامة جذب يدها حتى كاد يخلعها وخرج إلى العراء، لحسن الحظ كان إنجن جو بعيدا يدور حول حاجز الصخور، وثب توم فوق مدخل الكهف وأعان عبير على الوثب إلى جواره، ثم رقد الطفلان حابسين أنفاسهما، إنجن جو يدنو من الكهف شرسا كثور بري حذرا كأفعى، نظر لأعلى وتشمم الهواء. ولوح بخنجره ربع ثانيه لكنها جمدت الدم في عروق الطفلين وسرعان ما دخل الى الكهف دلوقتي يا بيكي وتشبث بالصخور وبكل ما في ساقيهما من قوه رقل الصخره التي فوق قمه الكهف تدحرجت الصخره الثقيله ثم هوت في المكان الصحيح تماما استقرت على الباب تاركه فجوه صغيره تسمح بمرور طفل رضيع لا اكثر تعال صوت الزئير والسباب الأسباني من الداخل لقد انفجر البركان الشرس هيقدر يزحزح الصخرة لا الصخرة ما وقتش غير باعتمادها على التوق أما في وضعها الحالي فصعب على أن راجل واحد يزحزحها هيفتتها بالخنجر هيحتاج أيام لو كان ممكن وممكن يموت من الجوع قبل ما يقدر يعمل كده يعني إحنا في أمان؟ أظن كده مين ده؟ واحد ثالث؟ دي أكتر الجزر المهجورة وزحمة في العالم. ما تقلقش، ده جاي معايا. ما تقلقش، ما تقلقش. أنا روحت هانيبال علشان أخدك، وعرفت إنك في المحيط على الجزيرة في مغامرة شبيهة بقصة البحيرة الزرقاء. هو تعديل اضطر له مستر توين. مم. ما مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. ودلوقتي يلا بينا. لا انا مش هسيب توم لوحده خصوصا لو اتحرر الوحش ده اولا الوحش ده مش هيتحرر هياكل وطواط ولا اتنين وهيموت من الجوع ثانيا مش هيفضل هنا مش هسيب اهم شخصيه في الادب الامريكي على جزيره مهجوره زي دي توم بيستمد وجوده من نهر المسيسيبي ومن قريه هانيبال ولو بعد عنهم فمش هيكون هو توم سوير يلا بينا هرجع هنا بمجرد مؤخص من الأنسة كان هذا حين أفاقت عبير من رحلتها وسمعت صوت بكاء ابنتها التي شعرت بالجوع انتهت القصة لكن عبير لم تمل فانتازيا ولسوف تزورها مراراً وزيارتها القادمة ستكون لمكان دان جداً المعادي حيث تنطلق دراجات خمسه اصدقاء ومعهم كلب اسود لطيف هل تعرفون من هم